αγαπητέ ο Θεός, η ακούς οποιον κάρτων τον ή ουκ πάμε και αλλού τον ενελαβει αρχέρα τεψάν τον εντιέπαρχει αδάφη μακαρίων και τιμωρητιτορ βασόμ τον αγίων του Θεού εκεισίων και μονόν και το αγίων αυτού του Αγίου τούτου, τον ημερτις πίστεως και της πατρίδος ηρωικούς αμονισαμένου και ασφελέως δεσόντων Εν της ιερής του έθνους η μοναχώση, πάρετε και έπρεσκάκο, παντων τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής σε ομίου, και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε ποστημένων και απανταχού και τον και δούλων του Θεού, Παύλου και Σεραφήν των Αρχιεραίων, πιπερών τον μοιμού Σήμερα όμως, σε βασιλιά του Μητροπολίτας, Συσιανίου και Σανιώπης Σιατίστης, κυρία Θανάσια, με αποσχαλέσματο εδώ για να το λέσουμε και το μιμόσυνο, δύο αρχιεραίων. Του πιμένους για πολλά χρόνια, για 14 ναυτικά χρόνια, της Σεράνιους Μπροκούλες, η Σανιώπης του Μακαριστου Πάγου και του δικούς μου προκατόχους, του Μακαριστούς Σιρατί, Μητροπολίτη Καστορίας, και δικούς σας γέρω και σε αυτού τους ανθρώπους ακριβώς βλέπουμε και τα φυσικά χαρίσματα τα οποία είχαν αλλά και τα πνευματικά χαρίσματα τα οποία είχαν και τα ενδυσιαστικά χαρίσματα στους οποίες προσετέθηκαν σε αυτά ήταν εργατικοί ήταν ευθύης ήταν ειδικρινής ήταν πολύ δυναμικοί άνθρωποι και ιδίοι ο Μακαριστός Παύλος τον θυμά τον ήταν, δούλεψε και για την Ελλάσσια και ήταν και προηγούμενο σε Ιερά Μονή, αλλά εργάστηκε και στην Ελλάσσια όταν ήταν γραμματέα τη Επιτροπή που είχε αναλάβει την παρακολούθηση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004. Και όπω μου επιβεβαιώνει ο πρόεδρο τη Επιτροπή, ο κ. Ροντάζο, ο Μητροπολίτη Ναμπάκκο, ήταν εργατικότατο. Μια που έκανε, του έλεγε 10 πράγματα έκανε. Καθόταν το βράδυ και εξεργοτούσε. Και έπρεπε πολλέ φορές ένα βάζο, να κοιμηθεί στα γραφεία της Ελλάς συνόδου για να επιτελέσει το έργο του. Και τον πήγαινε βράδυ στο σπίτι του, τότε το, το, το, το, το Μητροπολίτη Ναπάκου. Και αυτός, όσο θα τη μαδίσει, έφυγε στην καλκίδα να ξαναγυρίσει τώρα την άλλη μέρα του πρωί και να επιτελέσει το καθήκον του για τα 90 α και του αφού τέσσερις το 2004 η Πατρίδα. Και αυτό ακολούθησε από ό,τι γνωρίζω και στη Μητροπολίη σας. Ήταν ένας δυναμικός άνθρωπος είχε και το χάρισμα του πνευματικό της δασκαλίας, είχε το αγατάκτητο είχε την αγάπη για την αιώντητα και του προσετέθηκε το χάρισμα της πνευματορίας να είναι αρχιεαρέας και να είναι και ευαγγελιστής γιατί λένε πατέρας, ευαγγελιστές δεν έχουν τέσσερις Κάθε ένας που χειρίζεται Λέει ο το χάρτη και Ευαγγελιστή, και επιμένει. Και να πούμε ει και για <συσχελίου> Φιάτια, αγαπητοί και στην ποσοπολισία, παρασύγει. Πάρα σε λάθο το που και τους και η ανάπασή <Παθέντες Παθέντες> του πόλου, και εκείνη και σε ένα φίλ που τον αγιέρείο το συγχρόνων και ομένο χισταίο Θεόστιμών και συμπιλόξαν αναφέρε. Στο Άννα πω και το πανέριο και ο Και με πριν η και, και σε όλα Για να αποδώσουμε φόρο τιμή και να τιμήσουμε του δύο αυτού συνεργάτε τη εκκλησία μα, θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, Καταρχήν, το σεβασμό του μητροπολίτη μα, Καστορία, κύριο Καλήμ, που είχε την ευγενή πρόθεση να αποδεχθεί την πρόσκλησή μα και να έρθει σήμερα και να λειτουργήσει, να εκλογίσει, να αγιάσει και να κοιτάξει με τον υπευπισμένο λόγο του το του Θεού όλου σε και ένα προσδίκηστια λειτουργία για το δημόσιο των μακαριστών αρχιεραίων πάβλου και σαραφίμων θα σε μια λέξη που είπε είπε ότι ήταν φίλοι πραγματικά πάλι οι οι δύο αυτέ ψυχέ, οι δύο αυτέ αρχιερέ ο μακαριστό πάβλου και ο μακαριστό σαραφίμων ήταν φίλοι αγόριστη φίλοι αγνοί φίλοι και διδάσκω σε όλου μα, όσου του έχουν πλησιάσει, του είχαμε πλησιάσει, την πραγματική φιλή, την αγνή φιλή, την αληθινή φιλή, τη θυσιαστική φιλή, τη θεϊκή φιλή, την πραγματική φιλή. Κύριοι, η Βίβλια Έτσιτσα στη Νότιο Ελλάδα και το Σεβούλιο στον εαυτό του, στι διακονίε που η ίδια η Εκκλησία του είχε αναθέσει ω στρατιώτε του Χριστού, τη φίλη και ιδιό του. Αργότερα ο Θεός επέλεξε να τους μεταφέρει στην βόρειο Ελλάδα, στην ελληνικότητα τη Μακεδονία μα και να υπηρετήσουν και οι δύο. Στη δυτική Μακεδονία, τον ηρωικό αυτό λαό που κατέχει τι επάρξει στην περιοχή αυτή. Και συνέχισαν να είναι αχώριστη φίλη. Ο ένα βοηθού τουλάχιστον. Υπήρχε άμεση μεταξύ τους συμπαράσταση, αγάπη, βοήθηκε. Ήταν μαζί και στα εύκολα και στα δύσκολα. Ήταν μαζί και στα καλά και στα ιδιόρυφα. Ήταν μαζί και τις σκοτεινές ημέρες και τις σκοτεινές νύχνες. Ήταν μαζί σε όλα, το ένας που τον άλλον. Και αυτό πάλι ευθάζουμε όλους εμάς. Αν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί φίλοι, είμαστε φίλοι σε όλο, όχι μόνο στις χαρές και στα αιλέντια και στα, στα παγκηγύρια, είμαστε φίλοι παντού. Αν των δικαίων και τελειωμένων, να φτήχα στον σου σωτέραν άπαρτων. Τι λάζουν, της την σου, Κύριε, όπου πάντες οι σου σου, αναφάβονται, ανάπαυσον. Και θα' στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος, ότι ο Θεός ημώνο κατάβασης και θα' σωδημάς λύσας των πεπαιδημένων, θα' στον δούλο σου σώτεραν άπαυσον. Εην και, και αή καιστουσε ό να σωνέ όνο να μη Ημόνη αλμή και αφραανντως παθένος συθε ό να σχόρος σκίσασα πρέδεβε είπε του ελεήθείμε και συχωρίθείνμει τα σχάσωνγούλο ου παάβλ και <χει> μεελείτε να έρεο. ενικές εν κ νε ικά νόν μία βράμερα να πάς Θε κάνω. Καληγεια, σας λευκώνω. Θέμασα λείσε τις ώρες. Όσο αγαθός κι φυλάντρες κι λείναν. Εωνία σας σημημία αξιωμακάριστη και ήμες μακριθί μας. Εωνία σας σημημία αξιωμακάριστη και ήμες μακριθί μας. Εωνία σας σημημία αξιωμακάριστη και ήμες μακριθί μας.